لا انا مش عند الشام اللبناني بشتغل بطريقه خاطر بلاش بس مش مستعد بشتغل بلاش لموضوع النزوح ولا امور اخرى عدد كتير كبير من الولادات وخاصة المقارنة مع الولادات اللبنانية عم يعني بتكون أضعاف الولادات اللبنانية وهي بيعني مزيد من الاستهلاك للبنية التحتية اللبنانية ونحن وصلين لوقت راح يكون في مطالبة بمخيمات إضافية وعلى وقع التصفيق أضاف أنتم نازحون هذه تسميتكم القانونيه في الدوله اللبنانيه في ملف النازحين فجر محافظ بعلبك الهرم البشير خضر قنبلت الاعداد على مواقع التواصل الاجتماعي الدعم لكثير كبير اللي انا حصلت عليه هو كان يعني دعم ساحق على كل السوشيال ميديا في ونحن حميناهم بالقرار اللي عملناه لانه تجنبنا اي رده فعل كانت ممكن تحصل ضد النازح السوري مره جديده عم نحكي على لبنان ثمه كثير غالي بموضوع النزوح اللي يعني موجود على أراضي اللبنانيه لبنان بعثه محل ما في عندنا حاليا 14 حالي 14 حالي هم من النازحين السوريين لانه بيعرف وبيلمس وأدي فيه في مترتبات على الدوله اللبنانيه على كل المستويات من بقاء السوريين على الارض اللبنانيه. اليوم انا مستلم سبع بلديات والثامنه على الطريق هي نحله بلديه عرسال رح بلديه تاسعه. تم ابلاغ جميع منظمات وجمعيات بضروره اخذ اذن مسبق من المحافظه قبل دخول اي مخيم. نتشكر ساعه السفيره والدوله السويسري والشعب السويسري. <تصفيق> يا يكون ضاحك مع الضاحك ولا باقي مع الباقي. <تصفيق>